Турщина знаходиться в самому центрі українських Карпат, і приїхавши сюди потягом, автобусом чи автівкою, одразу можна побачити Чорногірський, Мармарожський, Свидовецький масиви, які височують над тутешніми селами. Звідси вони і починаються. І справжньою гордістю цього району є Карпатський біосферний заповідник. Якщо ви не знали, він у списку міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО, бо береже чимало особливих недоторканних локацій. І туристичний гріх не навідати їх, якщо ви вже тут. Закарпаття – край гірських озер. В більшості вони льодовикового походження і найбільше, ви знаєте, це популярний синевир. А ми сьогодні спробуємо дістатись до найвищого у Карпатах і надзвичайно мальовничого озера Бребенеско. Я кажу спробуємо, бо гори – це найнепередбачуваніша стихія. Село Богдан, ранок, і тут я маю зустрітись із своїм провідником. Невеличке, ніби заховане від світу і старе поселення Богдан у 15 кілометрах і ще вище, ніж Рахів. І це дійсно осередок пішохідного туризму в Карпатах, що завжди в очікуванні мандрівників. Як справжній гірський турист, наш гід дуже пунктуальний і одразу вводить мене в курс справи. Це село чим унікальніше, тому що воно практично останнє в Закарпатті. І звідси починаються всі найкрасивіші, найгарніші, найцікавіші маршрути у Високогір'я – Карпат, українських Карпат. Ну, наш маршрут зробили буквально в кінці літа. Своїми зусиллями прорізали стежку 3 кілометра і відкрилися малювничі краєвиди на все Високогір'я. І ми підемо тою новою стежкою, якою ще ніхто не ходив. Немає такого хребта довкола, який би не сходив пан Петро. Топ-провідник регіону досліджує і прокладає нові гірські шляхи – пішохідні і навіть велосипедні. До речі, тут є й офіційний автомобільний. І доки над горами встає сонце, ми наздоженемо його на полонині на важких колесах. Висота більш ніж 1400 метрів над рівнем моря – це вже полонина Лемська і це наша відправна піша точка на Чорногірському масиві. А ще це частина величезного гірського шляху, створеного на Закарпатті. Його довжина 398 кілометрів. Сьогодні ми подолаємо сім із них до озера і вже час Власне, ця полонина – найпологіше передгір'я. А от догори полонина Лемська ще 400 метрів висоти. Підйом подекуди ледь не вертикальний. Зате за кілометр нас оточує справжній карпатський хвойний ліс. Заплутаний, зарослий і цнотливий. Дихайте глибше, ми вже на заповідній території. До озера Бребенескул веде чимало лісових і скелястих шляхів. Вони стартують з відусіль у Карпатах. Різні за кілометражем і панорамами. Наш вважається найшвидшим, хоча й не зовсім простим. Але вже тут, на першому привалі, нас доганяє розуміння, що усі ці зусилля того варті. З Лемської на 360 градусів відкриваються панорами на більшість двотисячників України. І зовсім близькі звідси Румунські Карпати. Відчутне бажання зберегти цей красивий момент. Цей район Карпат береже чималий стос мілітарі історії. Із Першої світової тут точилися бої. Під час другої були розкидані прикордонні форпости, казарми і навіть кам'яна дорога. Рештки цих артефактів досі тримаються на схилах, і ви побачите їх на маршруті. А я вже бачу омріяне озеро Бребенеску, найвисокогірніше в Україні. То і в масштабах гір це озеро здається значно більшим. Його довжина приблизно 140 метрів, це як великий басейн, а максимальна глибина – менше трьох. Але знаєте, що цікаво? Що ця водойма вважається найтеплішою на Чорногірському хребті. Хоча я не шкодую, що я не взяла купальник, бо плесо вже вкрите кригою. Одразу скажу, щоб вас так не заохочувати, ця кришталево чиста вода нагрівається максимально до 15 градусів влітку, а вже ж. І це тільки в першій половині дня, поки сонце ще не встигло зайти за хребет, аби сонячного проміння навколо стає холодніше і не так весело. Хоча туристів це не лякає і часто гірське око всіяне таборами. Але відпочиваючи тут, наш провідник радить не ігнорувати етнічні знання трансильванських і гуцульських пастухів. Саме вони, до речі, і відкрили цю водойму. Гутинтовнатик – 2018 метрів, Прибанеску – 2035 метрів, Ребра – 2001 метр. Це унікальніше місце на Україні, одно єдине і неповторне. По старих повір'ях, старі люди, гуцули, кажуть, що так як це в цьому місті найбільше грозових опадів, найбільше грозових днів у році, то нічого не можна торкатися до нього. І в старі часи ніколи ніхто не посмів камнем туди кинути в це озеро, тому що одразу приходила гроза. Тут завжди треба бути обережним, завжди бути, як кажуть, на чеку, тому що тут будь-який час міняється погода. Треба мати хороше спорядження, плащі. Напевне, ми з вами надзвичайно везучі. Чи то озеро відчуває, як сильно мені подобається? Ні краплинки з неба, і ні хмаринки там. Відверто вам скажу, що такої колискової тиші, як тут, я ніколи до цього не відчувала у Карпатах. Так тут буває лише у золотаве тепле міжсезоння. Розкішне і барвисте у всіх напрямках.